Щоб зробити свій нам треба знайти. Де саме тут буде той? Віс. Волонтерка Хмельницької обласної організації ТОВ Червоного Христа України Анастасія Чеглакова показує, як з робочої рукавички зробити м'якого котика. На вибір пропонує блакитну, жовто-гарячу та білу заготовки. Дев'ятирічна хмельничанка Олександра Доматевич бере матеріал кольору неба. Голубенький – це такий гарний для мене колір, бо в мене очі, спочатку були голубі очі, зараз в мене сірі, в мене вони помінялися. На сімейну зустріч Саша прийшла з мамою Іриною. Каже, їй доручила сшивання деталей блакитного котика, якому вже обрала ім'я. Я його назву Мурзик і більш цього мені мама все прошивала, ще погано – мішити, але ну, Хмельничанка Ольга Курманська до пошиття іграшки залучила тата Олексія. Чоловік вміло вкладав стібок за стібком. Тато мені зашивав хвостика. Ну, а я йому допомагала цей відрізати ниточки. Створити сприятливі умови для співпраці дітей і батьків мали на меті організатори сімейної зустрічі, розповіла волонтерка Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Христа України Анастасія Чеглакова. Цей формат я люблю найбільше. Це сімейний формат, коли ніхто нікуди не йде, всі задіяні, і я сподіваюся, всім тут класно. Учасниками зустрічі стали не лише місцеві родини. Харків'янка Олеся Білобровська в творчому тандемі з мамою Ольгою шила білого котика. Дівчинка розповіла, іграшку зробила для себе і для свого домашнього улюбленця. Я буду спати з ним, назву так же, як мого котика Руня. Та буду, буду гратися з ним та прикалуватися над своїм котиком. Бібліотекарка обласної універсальної наукової бібліотеки, в якій відбулася зустріч Неля Томаля, допомагала іншим і сама робила іграшку. Я особисто дуже Великі задоволення ввмаю від того, що відбувається в нас. Мені подобається, що діти від нас виходять з гарним настроєм і не тільки діти, що дорослі, а особливо коли вони разом мають можливість поспілкуватися, а ми їм допомогти в цьому. Мені дуже приємно. Проєкт психосоціальної підтримки, в рамках якого відбулася сімейна зустріч, із червня цього року реалізує Хмельницька обласна організація Товариства Червоного Христа України за сприяння датського червоного хреста. У першу чергу, за словами волонтерки Анастасії Чеглакової, він створений для допомоги дітям із числа внутрішньопереміщених осіб. За час існування проєкту підтримку отримали більше трьох їх тисяч. Анастасія розповіла, кожна подібна зустріч починається зі знайомства та гри. Зокрема, учасникам сімейної зустрічі запропонували гру «Крокодил». Кожного разу ми граємо в різні ігри. Всі ці ігри у нас прописані в гайдах, ми слідуємо їм. І вони, як ви бачили, дуже заходять і дорослими дітям. У нас теж немає такого, що тільки діти грають, а дорослі сидять. Грають у нас всі. І після того, як всі вже перезнайомилися, розслабилися, можна вже почати щось робити і під час цього спілкуватися між собою. Саме для того ми і збираємось. Дізнатися про час і місце проведення наступної зустрічі можна на офіційній сторінці Хмельницької обласної організації «Товариства Червоного Христа України». Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.